Anksioznost kod psa je čest problem kod svih pasmina pasa u svim životnim dobima. Dakle, niti jedan psić nije pošteđen od ove vrlo neugodne emocije. Anksioznost ostavlja posljedice po fizičko i mentalno zdravlje psa tako da je svakako potrebno pomoći kućnom ljubimcu. Kako? Kako izvijećiti anksioznost kod psa? Prva tehnika, trening. Najbolja tehnika je aktivnost i dokazano pomaže u većini slučajeva, a često riješava problem anksioznosti. Aktivnosti poput igra, trčanja, hodanja i odlaska u pseće parkove. Druga tehnika, glazba za pse. Znanstvenici su dokazali da kada je pas ostavljen sam, čak i zvuk radija ili TV-a pomaže. Glazba za pse koja koristi opuštajuće i tihe melodije djeluje još bolje. Ova tehnika naziva se još glazbena terapija za pse. U gornjem desnom uglu videa nalazi se infokartica gdje sam stavio link na playlistu opuštajući glazba za pse. Ova tehnika je besplatna i pomaže milijunima vlasnika pasa diljem svijeta. Treća tehnika distrakcija. Kod stresnih situacija poput vatrometa, slavlja, petardi i sl. distrakcija je vrlo učinkovita tehnika za anksiozne pse. Zadajte psu komande i zaposlijte ga aktivnostima. Četvrta tehnika Dresura psa. Dresurom pomažete psu da bude mentalno stabilniji. Kao što trening pomaže kod fizičke komponente, tako dresura pomaže kod mentalne. Važno je da provodite vrijeme sa psom u fizičkim i mentalnim aktivnostima. Peta tehnika Izbjegavanje. Ako pretpostavljate da će određena situacija izazvati anksioznost kod vašeg kućnog ljubimca, možete poduzeti potrebne korake kako biste ju izbjegli. Što uzrokuje je anksioznost kod pasa? Strah, odvojenost, starenje i ozljeda. Za više pogledajte članak putem linka u opisu gdje detaljne opisujem vrste i simptome anksioznosti kod pasa. I šesta tehnika, lijekovi. Univerzalna metoda koja će svakako pomoći vašem psu su ujekovi za anksiozne pse. Svakako savjetujem da se obratite veterinaru za više informacije o raznim ujekovima koji se nalazi na tržištu. Želite li vidjeti više? Kako biste saznali više o anksioznosti kod pasa, pogledajte člana koji sam izradio za vas s detaljnim opisom problema anksioznosti kod psa. Link je u opisu videa.